Morjes, ja kaikille oikein hyvää vappua. Omalta osalta tämä vappu menee tiukasti töiden merkeissä, että kuvaan tätä nyt lauantai aamuna ja kohta meidän 18 tunniksi töihin ja sitten huomennakin on työpäivä, niin sen kummemmin ei tule juhlittua. Mutta tänään tällä viikolla niin otetaan aiheeksi liikunta ja tällainen painon pudottaminen ja paino ylläpitäminen. Öö, omalla kohdalla tämä paino on ollut aina sellainen asia, joka on niin sahannut ylös ja alas ja on niin ollut tällaista jojoilua. Ja siihen on toki koittanut keksiä kaiken näköisiä lääkkeitä ja niin kuin jollakin videolla sanoin, niin se tota, määrätietoisuushan siinä on säännöllisyys kaiken a ja o, että vaikka tulisikin semmosia ajanjaksoja, jolloin tulee liikun, liikuntajää sivurooliin, niin tota ei kuitenkaan missään vaiheessa sitä kokonaan lopeta, niin se auttaa jo paljon ihan niin kuin henkisellä tasolla. Uh, mutta se on nyt vaan fakta, että tällä hetkellä en, en ole tyytyväinen siihen, että on, on tuo paino tällä hetkellä uh, noin 118 kiloa ja sen haluaisin. Sinne 110 tai vähän alle. Ja viimeksi on ollut siinä ä, 108 kilo paikkeilla, niin kaksi vuotta sitten juurikin tuo Facebook muistutti tänä aamuna asiasta. Ja sinne olisi tavoite päästä. Ja ihan siis siitä syystä, että silloin niin kuin tunnen itseni enemmän omaksi itsekseni omassa kehossa, että nyt en, tota, kun tätä, näitä kiloja on vähän liikaa omasta mielestä, niin ei tota, oikein tunne itseään itsekseen. En vähän hankala kuvailla, mutta ymmärrätte ehkä pointin. Ja nyt sitten ainoa Tapahan niin järkevästi tehdä asioita on just se säännöllisyys ja elämäntapa ja niin hyvät käytännöt kuukaudesta ja vuodesta toiseen. Mutta sitten on myöskin sitä mieltä, että alkuun on ehkä ihan hyvä vähän sokerata ja ravistella kehoa, että saa niin sen prosessin kickstartattua, niin tuota, sen vuoksi nyt tämä alkava toukokuun, niin ajattelin, ajattelin vetää aika tiukasti, jotta saisit tuota, jotain ää, reaktiota aikaan heti alkuun. Ja tosiaan, mulla ei ole nyt mitään sellaista tiettyä Varsinaista tavoitetta, että joskus tuossa takavuosina niin on ollut tavoitteita, kuten puolimaraatonin juokseminen, jonka olen tehnyt kaksi kertaa. Mutta se ainoa tavoite on oikeastaan nyt niin pitää terveydestä ja mielen hyvinvoinnista huolta. Ja sitten siinä prosessissa niin pudottaa. Noin kymmenkunta kiloa, että tuntee itsensä paremmaksi oma, omissa nahoissaan. Ja se tapa, millä ajatteli lähestyä tätä, niin on, on se, millä on ennenkin onnistunut. Eli nyt kun kevät tulee, niin lenkkitossut vaan jalkaa ja hölkkäilemään. tässä nyt. Olen pari kertaa jo käynyt lenkkeilemässä, mutta tuota, sen verran on vielä, että tämä talvi pitää otteessa, että nuo pururadat ja metsäpolut, niin niillä en ole vielä uskaltautunut, koska ne mahtaa olla aika kuraveliä vielä, niin on sitten mennyt ihan noita asfalttipintoja, isompia jalkakäytäviä pitki, mikä tietysti ei ole ehkä paras mahdollinen. Ensinnäkin, että ei ole kiva sitä katupölyä niellä, ja toisekseen se asfaltti on armoton alusta polville ja jaloille ja nilkoille, etenkin kun on tällainen vähän raskaampi hölköttelijä kyseessä, niin senkin puoleen sitten. Mutta kohta, varmaan viikon päästä ehkä sanoisin, niin Voisi uskaltaa tuonne ihan varsinaisille lenkkipoluille, jotka on sitten miellyttävämpiä, kun on vähän pehmeämpi se alusta. Ja sitten toisekseen niin miellyttävämmät ne maisemat, kun on vähän metsää ja puuta ympärillä, eikä katupelyä tarvitse niellä sitten siinä ohessa Ja... Nyt sitten talven, kevään ja talven aikana, niin salilla on käynyt, pyrkinyt siihen kolmeen kertaan viikossa ja aika hyvin mielestäni onnistunut sen verran käymään. Toki on ikävä kyllä ollut viikkoja, jolloin on jäänyt tästä tavoitteesta, mutta on siis pääasiassa tehnyt... Aeropista vaan, eli pikku kuntopiiri alkuun oma toiminen ja sitten vaan cross trainerille ja sen jälkeen porraskone kautta juoksumatto jompikumpi niin kyllä siinä hiesaa pintaa. mutta toki niin kääntöpuolena on se, että onhan se aika puuduttava tylsää treeniä että nyt en ole oikeastaan pitkään aikaan tehnyt, tehnyt sellaista lihaskuntatrediä ja muuta kuin ihan satunnaisesti, koska on tämä painon nousu häirinnyt sen verran, että on sen ottanut tavoitteeksi, että sitä pitäisi nyt saada pudotettua. Mutta sitten se, kun ihminen on... Mielellään joskus heikko, niin sitten aina tulee sorruttua syömisten osalta johonkin, mihinkä ei pitäisi sortua. Ja etenkin itsellä on se helmasynti aina ollut, että miten sitä saa rajoitettua, ettei just ennen menoa tule syötyä sitten jotakin paria tuhatta kaloria. Niin se, se on semmoinen asia, joka, tuota, johon pitää nyt toukokuussa ihan oikeasti keskittyä, että se, se on niin helppo, jos on vaikka tehnyt pitkän tuota, 12 tunnin työpäivän ja sitten tuota, tuut nälkäisenä kotiin, niin se on tosi vaikeaa niin kieltäytyä sitten, että syömpä vain, tässä pienen iltapalan, jos jääkaapissa on sitten makkaraa ja kinkkua ja juustoa ja karjolan piirrokoita ja, ja kaapissa jäätelöä ja niin edelleen, niin se vaatii, vaatii kyllä sellaista tahdonvoimaa, että ei sitten mene ahmimaan sitä ja täydellä mahalla nukkumaan ja sitten elimistö ei osaa muuta tehdä kuin varastoita sen rasvaksi Mutta nyt tosiaan tässä toukokuun tavoitteeksi, että pidetään huoli syömisestä ja lenkkeillä ja salillakin käydään, käydään sitten vastapainoksi. Saisi tuota painoa vähän alemmas ja tuntisi itsensä oma, omissa nahoissaan paremmaksi. Niin, tällainen tavoite nyt sitten toukokuun ajaksi ja voisin sitten vaikka kuukauden lopussa tai kesäkuun alussa kertoa, että onnistuko. Mutta tässäpä tämän viikon höpöitykset, niin kiitokset katsomisesta ja palataan ensi viikolla. Moikka!